Tudorel Toader pleacă în Serbia după Sebastian Ghii. Ministrul Justiei, Tudorel Toader, va efectua luni o vizită la Belgrad, acolo unde se va întâlni cu ministrul Justiei din Serbia, iar principala discuie va fi legat de Sebastian Ghii. Postul deputat PSD a fugit din ar în decembrie 2016, iar recent, a declarat într-un interviu acordat evenimentului zilei ce a plecat de fric să nu fie reinut. Ministerul Justiei a cerut extradarea lui Sebastian Ghi, însă instaniele din Serbia au decis până acum să solicite mai multe documente Ministerului Justiei din România. Noi nu putem lua nicio măsură, nu putem lua niciun demers care să se, se suprapună sau să afecteze activitatea judecătorului independent. Ca judectorul din România, judector din Serbia. Ce putem face noi, în am făcut cu promptitudine, să răspundem tuturor solicitărilor pe care le-au formulat, a spus ministrul justiției, conform Europa Femeni.